لك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعين الأعزاء آخر الزمان سيكون مليئا بالفتن والعجائب التي قد لا تدركها العقول فتكون قرب يوم القيامه حتى يعرف الناس علامات ذلك الزمان ويستعدوا بالتوبه والانابه الى الله عز وجل ومن تلك العلامات التي تكون في نهايه الزمان ان ينشغل الناس بالفتن والصراعات عن عماره الارض والسعي على الرزق وامور معاشهم فتهلك اموالهم وتجاراتهم